Hər vaxtınız xeyr olsun, əsliz dostlar, musiqimizin, ədəbiyyatımızın pərəstişkari, xiridari olan gözəl insanlar, xoş gördük sizləri. Ə, silsilə verilişlərimizi Azərbaycan ədəbiyyatından, musiqisindən, muğamından ki, başlamışıq, bunu yenə də bir arada fəsili oldu, davam elətdiririk və belə məsləhət oldu ki, bu növbəti çıxışımızda ə, Seyid Əzim Şirvan haqqında danışaq. Böyük Seyid Əzim Şirvan haqqında. Seyid Əzim Şirvanın Şamaxıdan anadan olub qısaça tərcüməi halını deyirəm. 1835-ci ildə ə, sonra bir qədər gedib Dağlıstanda o qomluların yanında yaşayıb uşaqlıq vaxtlarında orada məlləxana mədrasə təhsili alıb. Sonra gedib ə, İraqda Bağdadda, Şamda Şah Nəcəfdə ali ruhanı təhsil alıb bir neçə ildən sonra qayıdıb. Çox maraqlıdır. O təbii olan, şeir yazmaq istedadı olan şairlərin elmi də yüksək olanda onda böyük dahilər əmələ gəlir. Fizuli kimi, ondan qabaq nizami kimi, nəsimi kimi. Seydəzim də o silsilədən olan böyük sənətkarlardandır. Seydəzim Şirvani çox böyük əzəl şair kimi Azərbaycanda tanınır. Azərbaycanın böyük sənətkarları, muğam ifasıları, Seyyid qəzəllərini qəzərlərini oxumaqla həmişə məclisləri, toyları, müxtəlif mərasimləri ziynətləndiriblər Seyyidin sözləri ilə və özgüzəl oxumaqları ilə. Allah onu rəhmət eləsin. Ə, deyir ki, ə, deyir ki, Öpərəm ləblərbi, ta nəfəsim var mənim, Tutiyəm şəkkərə, ey gül, həvəsim var mənim. Gəldi qanimi töküb, yar, qutarsın qəmlən, Şüklülilləh ki, könül, dadirəsim var mənim. Mürqibagii mələkutəm qəfəsi çərxə əsir, Bu əcəb təngi olan gör qəfəsim var mənim. Bilkəsəm alemərad, dərdü qəmindən özgə, Nə həvadar, nə yavər, nə kəsim var mənim. Kərivan getdi könül, qafil edirsən Dəm bədəm nalə və bangi cələsim var mənim. Etmişəm gərsə bu dəm aləmin asutu vətən. Etmişəm gərsə bu dəm aləmin asutu vətən. Şükrülilləh ki, könül, pi şübhəsim var mənim. Mövt-i cismani ilə sanma mənim ölməkmi, Seyyida ölmənəm âləmdə səsim var mənim. Səsim var mənim o mənada ki, yəni Seyyid qəzəlləri ilə, şeyliyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan klasik payızasında elə bir mövqey tutub ki, o, bütün o dahi şairlərdimiz kimi uza zirvələrdə diyanır. Seyyid Azim Şirvani, həm də marifçi bir insan olub, Şamahıda ilk dəfə o dini təhsil alıb gələndən sonra, Şamaxıda ilk dəfə qoymun dediyim, həm dü, ə, dini, həm də dünyəvi məktəbi açan Seydəzim Şirvani olub, orada həm dini, həm də dünyəvi elmlər tədris olunub, Seydəzim Şirvani özü, özü orada həm müdür olub, həm də müəllim olub, həm də o məktəb üçün dərsliki yazan da Seydəzim, Şirvani özüy olub. Onun Rəbiyyül Ətval, Ətval adında, Uşaqların baharı adında bir kitabı var, dərsli kitabıdır məndə var o. Orada oxuyanda, hətta yaşlı insanlar üçün o qədər maraqlıdır ki, Seydəzim Şirvani orada gözəl hekayətləri ilə, gözəl nəzmiləri ilə, mənzum hekayətləri ilə ə, ə, cavan nəslin formalaşmasında, tərbiə almasında çox böyük ə, ə, köməyi olacaq ibrətamiz şehrləri, ibrətamiz hekayətləri həmin kitabında cəm eləyib və orada uşaqlara o kitab əsasında da elmləri tədris eləyib. Seyyid Azim Şirvani deyir ki, özümlə olsaydı mən cəhana gəlməz idim, gətirdilər məni əmma mənana gəlməz idim. Bu dami eşqə məni saldı daunə-i xalın, firib verməsə o daunə gəlməz idim. Görünməsə idi, əgər hər məkanda nur-i rüxün fəzayı qüçsü qoyub, bu məkana gəlməz idim. Dəhani yarıdan olsaydı bir əsər zahir, yəqini tərc qılıb, mən gümana gəlməz idim. Bəhane ilə yetərmiş misalə aşiqlər, və gər bileydim onu, bir bəhane gəlməz idim. Oleydi zatı məzəldən əgər zəri xalis, yanıb bu buta əra imtihana gəlməz idim. Könüldə zəxmini han olmasaydı, ey Seyyid, ümidi mərhəm irən, mən fəqanə gəlməz idim. Seyyidəzim Şirvanının ən yaxın dostu və tələbəsi Mirzəyləkbər sabir olub. Hətta belə bir söhbət var. Günlərin bir günü bu, demək, Məkkə ziyarətindən bir nəfər gəlir. O, bax, Məkkə ziyarətinə gedmək yollar çətin idi də, indiki texniqə yox idi. Bir nəçə ayə gedib gəlirdilər. Bu da hörmətli bir hacıdır. Şamaxı cəmatının tanıdığı bir adam olub. İndi kim olub? Adım əmiyyadımda döyür. Seyyidəcim Sabirə deyir ki, gedək onun ziyarətinə. Deyir, gedək. Ziyarətdən gələni ziyarət etmək özü də çox ə, səvab olan bir işdir və bizim xalqımızın çox gözəl adətlərindən biridir. Bunlar müəllim tələbə qoşulurlar, bir-birinə gedirlər. Həmin bu Məkkəyə zəyaratıdan qayıdan, hazının evinə O hazı da çıxır, bunları böyük ölmətdən qabul edir Oturlar çay içirlər, sohbət edirlər Məkkə təəssülətini danışır Bu kişiyi Bir müddətdən sonra kişi durur əlaqə keçir o brevə Bunlar bilmirlər bu kişinin öz getdiyi Bir neçə dəqiqədən sonra qayıdır Qayıdır, görür ki Bu kişinin əlin, hər iki əlində Limonlar var limon deyirlər də qədbəndə, indi limon deyirlər. Bir əlində 5-dənə limon var, bir əlində 3-dənə. Bunlar maraqlanır ki, görürsən, bu nə inəcək indi? Həmin hacı gətirir, o da arif adam olur da, də. səndə çox belə ürfan əhli olur, çox ə, belə, ə, nüktədan adam olur, gətirir o 5-dənə limonu qoyur Seydəzim Şirvanının qabağına, 3-dənə limonu qoyur Sabirin qabağına. Bu bir növb Bələ baxanda zahirən yaxşı alınmıra xeyy. Birinə 5 dənə limon, birinə 3 dənə... Bu müəllim, şagird, Seyyid Sabir baxırlar bir-birinə. Demək bu adam bu işi ona görə görür ki, bunlardan söz istəyir, birləndirirlər bunları, bunların maraqlı söz desinlər. Sabir deyir ki, e, Seyyid deyir, Sabirə hazırsan, deyir, bəli, hazıram. Seyyid Azim deyir ki, bəda etəm. Xümsi şərabi Seyyidə səqi verib dedi, Sabir fəqiridur, yetər ancaq zəkat ona. Xümsi şərabi, xüms 5-də 1 deməkdir. Limonda 5-də nə daxil? Xümsi şərabi Seyyidə saği verib dedi, Sabir fəqiridur, yetər ancaq zəkat ona. Deyəndə, baxır Sabirə, Sabir də dərhal cavabında deyir ki, Seyyid dürür ustadı mənə nəzmin nəsridə, Möhdazı istifadədədir kainat ona. Burada ev yeşsizə bundan çox mənəvi bir zövq alır. Gülürlər, zarafatlaşırlar və ayrılırlar. Bax, belə bizim ə, dahi insanlarımız olub. Hətta dinləyicilərimiz də biləcəkli olublar. Sonra şehir xiridarları da, məsələn, kesmişdə mən bunu demişəm dəfələrlə, ə, adını düz yazmağı bacarmayan, çilər olub ki, onlar Hafizi əzbər biliblər, Füzulini əzbər biliblər, Seydəzmin, Nəsimini əzbər biliblər. Bax, ona görə də bizim də məqsədimiz odur ki, bu ə, bu cür söhbətlərlə, bu cür veriləşlərlə bizim cavanlarımız arasında ə, bu ə, klasik ədəbiyatımızın üstünlüklərini, gözəlliklərini göstərək. Mən yenə də deyirəm, vallahi bu Klasik qəzəl ədəbiyyatı ki, var. Bunlar ancaq onu əzbərliyi müqamətlə oxumaq üçün deyil. Vallah billah, müqamətlə oxumaq üçün deyil. Müqamətlə oxunmalıdır. Üzəyir Azbəyovdur ki, müqamətlə qəzəl oxunmalıdır. Amma qəzəl şehri o qədər böyük bir ünmandır, böyük bir dəryadır, böyük bir bəhirdir ki, ə, onun ölçüləri yoxdur. Çünki bu söz sənətüdür. Sözdə də ə, elə bir şeydir ki, biz onun qiymətini verə bilmək ki, Allah tərəfindən insana bəxş olunan söz ki, var, insan onun dəyərini, qiymətini verə bilməz. Allah Seyyidəzimi rəhmət eləsin, deyir ki, nə gözəldir, nə gözəldir oxuyub əşari, zövq-ü ürfanə xəbərdar olasan. Şeyr oxumağı yəni, nə gözəldir oxuyub əşari, Zövq-ü xəbərdar olasan, Hər güruhun biləsən Şeiri tərin Dəhridə vaqifi əsrar olasan. Ləli meygunun nədir düşmüş Siyah xal üstünə? Yal ki, şəkkərdir dəhan Qonmuş çibin bal üstünə? Ruhi gülgünunda, ey gül Ol xəti mişqin dəgil Ayəyi nuri yazıblar Kağəzi al üstünə Bəxtimin güzgüsünə üz verdi, ey məh, tirəlik. Düşdü zülfün çün rüxi ayinət imsal üstünə. Sağqi gül söhrəmiz hal əhlidür, vardır ümid. Bəzmimiz ahəstə ahəstə gələ hal üstünə. Sağqi gül çöhrəmiz hal əhlidür, vardır ümid. Bəzmimiz ahəstə ahəstə gələ hal üstünə. E, Bax, məsələn deyir ki, e, bugünkü bəzmədə cami şərabımız yoxdur, qara olub günümüz, afitabımız yoxdur. Şərab əlbəttə ki, dəfələrlə bunu obri e, verilmişlərdə demiş ki, şərab tamam başqa, bu mey, meyxanə şərab, klasik şəriyyətdə tamam başqa mənalar kəsb eləyir ürfan nöqtəyi nəzərində. Bugünkü bəzmidə cami şərabımız yoxdur. Qara olub günümüz afitabımız yoxdur. Hədis-i hüsn-i dərsimiz ki, bizim cəmal-i yaridən özgə kitabımız yoxdur. Əcəb mi namə əmalımız qalırsa səfid ki, səbt olunmalı cürmi sevabımız yoxdur. Həmişə şeyri deyib, mey içib, cavan səvərik, ziyadə feylə bizim irtikabımız yoxdur. Əli məhəbbətüdür qəlbimizdə nükdəyi əşq təğəyyür eyləmərik. İngilabımız yoxdur. Nəqəm mühasibəyi ruz-i həşr edən Seyyid? Nəqəm mühasibəyi ruz-i həşr edən Seyyid? Suala layiq olan bir cavabımız yoxdur. Bax bu, Seyyidəcim Şirvanını mən çox sevirəm. Onun qəzəllərinin, heç bəlkə sayını da bilmirəm. Nə qədər mən oqlaq cavan vaxtından. Bələ, yeniyyətmə vaxtımla Seyyidəzim Şirvanını mən oxumuşam. Ona görə də şimdi onun şeirləri, ümumiyyətlə, klasiq ədəbiyyatda şeirləri bəyək, dedim də, o həm, həm də bir elm mənbəydir. Biz Seyyidəzim Şirvanını, ondan qabaq Razini, ondan qabaq Füzulini, Şah-ı İsmail Xətayini, bunların qəzəliyyatını, şeiriyyatını oxuduqca biz nələr öyrənmirik? Orada bütün... E, demək, dəqiq elmlərində hətta e, sirrlərinə vaqif olmaq imkanları var. Sonra e, təbabət də dini elm, ruhani elmlərində, Quran elminin də də öyrənilməsinə imkanlar var. Ona görə də xanəndə qəzəli çox oxuduqcağım, onun söz bağacı çoxalar, onun danışıq tərzi düzələr. Onun söhbəti, sözü bəlaqətli olardı. Nə sənətkarları biz dinləyəndə zövq alırıq onlardan. Çünki onlar söz sənətinin söz dəryasına baş vurublar. Və o sənətin sirrlərinə müəyyən qədər o hat, tamamilə mümkün döyür. Amma bir xeyli dərəcədə vağif olub. Məsələn, Aziz Babə söhbətlərindən doymaq olmazdı, kəlməbaşı qəzəl deyərdi. İndi mən quraq a.s. lab cavan xanəndələrdən də, yaşlıların özündə də, Söhbət əsnasında mən bulanın dilindən qəzələşidmirəm. Valla, həzb oba mənə deyirdi ki, bunu mən danışmışam sizin üçün. Usilişdən çıxanda gedirdi, Azizbəy, o da minirdi ə, 172 avtobusa, gedirdi pirşagıya baxa. Sonra bu burzin dərsə gələndə deyirdi mənə, aqıl, xəbərim var, deyirdim yox. Deyirdi, cəmaat mənə dəli isə bilir. Çünki onu tanıyırlar axı. Deyirdim ki, ne üçün? Avtobusa oturanda, Başlayıram özüm özüm mən mızıldayıb oxumağa. Özüm özüm mən dəftərimi xarıdıram, qəzəl yazıram. Mən o bağa çatana qədər şeirdən, sənətdən ayrılmıram. Ətraf əhəliyyətdən tə təcrid olunuram. Ətrafımda cəmaət də hamısı avtobusdadır. Cəmaət də buna baxır, görür ki, cəmaət onu dəli hesab edə bilmir, heyranlıqla baxırlar. Bu əsl sənət adam. Ona görə acıb sonra televizor çıxanda gördü lapdan bir danışa şey yox idi. O da bizə bunu əsanda eşitməmişdik. Başa düşdün? Ona görə də xanəndə Senetine yiyelenmek isteyenler, məqsədimiz bu ni təbili gələməydi ki Onların gələk dilindən şeir düşməsin Valla mən tüşünən mezhərdən dostlar mən sağırlar bir yerə Dünən də bir, gözəl bir meclistə idi, orda Hanəndələr də vardı, musikistələr də vardı Mənə də oturdumlar yuxarı başta Onda olsun Allahın biriyinə Dedik, danıştık, dedik, danıştık Gördüm, nəsə Bələ, bələ Meclis Alınmır nəsə Vallahi başlamışam qəzəl deməgə, şeir deməkə. Onlar da ruhlanıblar, onlar da mənə kim nəyi bilir deyir. şeir məclislərinin zinətüdür. Xoanəndanın dilindən gələ şeir tökülsün. Çox xoanəndələrimiz var, gözəl qəzəllər yazırlar. Cəpar Qarıaqda oğlunun qəzəlləri var. Hacıbəbə Hüseynov məlumdur qəzəlləri dildən dilə gəlir. Hətta Albəbə Məmmədovda şeirləri var, bu aşiyələ çıxartmayıbsa o var. Sonra Məhməd Əli gözəl qəzəlxandı, bugün də qəzəllər oxunur və s. Məhməd bağır-bağır çox gözəl şehirləri var idi. Yəni, şehir sənət aləminə başvuran adamlar, indi mən özümdür. Mən özümdür günlərin bir günü, bunda maraqlı hikayətdir, danışırmışsın. Gördüm, anəsə seydəzimlə, oxuda oxumuşam ki, seydəzim axır, axır məni çəkib şair ilə gəl. Usul işlə oxuyurdum, e? Asıf Zeynalıda oxuyurdum. Götürdüm bir dənə Seyd məşhur qəzəli var. Nə eləyərəm gülzarı kimsən gülzarımsan mənim, sünbülüm sərvim gülüm bağım baharımsan mənim. Mən bu qəzələ götürdüm, bir günün içində bir dənə təxmis yazdım. Getdim apardım sinifə, dedim utanıram axı indi Həsbuvay edim ki, mən təxmis yazmışam. Hələ ki bunu dedim, Həsbuva sevindi ki, onun tələbələri soxlu qəzəl bilsinlər, şeir yaxsınlar. Çox istəyirdi bunu. Ə Müxlisim, səbri qərarımsam mənim, odlu qəlbim naləyi bi ixtiyarımsam mənim, bəxş edib almaqda can təcrübəkarımsam mənim, neyirəm gülzarı kim, sən gülüzarımsam mənim, sünbülüm, sərvim, gülüm, bağım, bəharımsam mənim. Birinci üç misra mənimdir, axırıncı iki misralar seyirəz, və təxmis belə olur da, şərikli şeydir bu. Sərv boylum, gül yanağım, eşqimi əfsun edən, Sən yoxsam bir səbəb yad etmərəm ahunu mən. Dağılər sallam şirinimsün misali kuhikən. Dolsa aləm xubilərdən istəməm zira ki, sən xubilərdən sevdikim zibani yarımsan mənim. Eşqidə məğrur olanlar ad verib nadan mənə, bəxtinə məsurur olanlar söyləyir nalam mənə, zövqdən məhrum olanlar eyliyir nöqsam mənə, Gə halırsan canımı, gə verirsən can mənə, sən mə kim, ey bütik tənnazı, tarımsan məni. Gər məni açsan olub əğyar ilən samanə gər, aşıqın aşüftə qəlbin eyləsən talanə gər, bəlkə bundan sonra olsan yüz dəfə peşmanə gər, gəl mən əşi müstəvirsən həsrətindən canə gər, qeyrilər ta olmasın, agəh ki, yarımsan mənim. Qəmzənin məzunu yollam, üz tutub səhrayə mən. E Gözlərin məftunu yollam, ey ləbi ləli yemən. Aqiləm olsam şəhidin, arzu etməm kəfən. Seyyidi sərgeçdə tək miskin qədayəm, le ki sən, sərvərim, şahım, tənaxım, tazidarımsan mənim. Dedim, da başımı xarə qaldırmamışam, belə baxdım, gördüm. Fərid ond olsun Allahın birini. Gördüm, həzib baba, uşaq kimi ağlayandı yaxı. Gördüm, həzib gözündən yaş ələ gedir. Bələ tutuldum. Dedim, bənə ki, acizə alım O ləli yemən, haradan tapasan onu? Gözlərin məftunu yollam, ey ləbi, ləli yemən. Yəmən bilayətində olurdu o, onun qiymətçisi. Dedim, bənə, ne bileyim, gəlib mənimsə demişəm də. Sonra bu, bir də ondan sonra Seyyidin qəzəlindən təxmis yazdım. Bu iki dənə təxmisiyyik. Hara gedirdi deyir ki, sən Allah üçün bir dənə olaraq oxu. Hətta bir dəfə Seydağa kimi bir böyük günə, hən şairin hüzurunda da mən o taxt misraları və güyə Seydağa belə deməyə ki, "Əştağa yazmısan da, bir oxu yenə." Bu mənim üçün böyük müvəffəqiyyət oldu. Ağə Seydağa kimi sə deyibsə ki, "Daha yazmısan anda, Demək bəyənib. Sün Seydağa belə şağ. Hə onun yerində biz şeir alamında mən bunları oxuyo-oxuya -oxuy bir azmaz, çox ki, ömrümüz Çok stresi gedip azı kalır. Amma şehriyat alamı kaldı. Biz hala çok şeyleri oradan götürebilmedik. Allah ustadları rəhmət eləsin. Allah onların ruhunu şad eləsin. Size de çok minnəttaram. Sağ olun, var olun.